يا عمد يا جريح منك والدروش لحنا لمنك يا فو يا حسين يا خويا يا حسين حوار في <تصفيق> رفك My God. She feeds you, she feeds you, she feeds you, she feeds you, she What is الهر <تصفيق>